Можна розмістити коньковий прогін, закріплений за внутрішні три ферми крок з випуском 50 см на фронтон, щоб можна було оперти на нього і маурлат крок для фронтону. Ой, а щось, щось, вибачте, щось в мені важко це зрозуміти, що ви хочете. Я можу догаду, догадуватися, але щоб на зовнішніх кроках не робити затяжки і подальшим їх обслуговуванням. Зовнішні кроки ті котрі будуть на вулиці, я, я так розумію. Ну, дивиться на зовнішніх кроквах навіть ми іноді не робимо затяжки ну вона добре коли є але коли по естетиці вона зайва ну то можна не робити там нічого такого страшного нема навіть ось Чи можна розмістити коньковий прогін закріплений за внутрішні внутрішні три ферми крок з випуском на фронтон Ну давайте так, якщо я правильно вас зрозумів, я намалюю схему, так, ну в нас, наприклад, є один фронтон, інший фронтон, це перерис, так, и мы збираемо з вами ферму. Якщо ферма буде розрахована так, що вона витримує ці навантаження, тобто ваш прогон, він не збирає на себе навантаження, а фермы збирають е, як це пояснити ну на, наприклад частіше роблять як е, кладуть сюди якусь моцну балку так і на неї потім спирають е, збоку коли поглянемо да то от кроква де зарізка потім зарізка в зоні маурлата кроква пішла далі От, от ця схема коли ми на балку спираємо кроку даємо на неї навантаження то балка тримає всі ці навантаження ну так але дійсно є, є такий варіант зветься коньковий прогін так коньковий прогін він має інший вигляд запам'ятайте як виглядає оця балка а коньковий прогін він Ось так. Бачите? Тобто в нього немає задачі е, збирання цієї нагрузки. Тобто в такій схемі дійсно є затяжки, вони формують нашу ферму. формують нашу ферму і от, от наш каньковий оцей прогін він може бути матися, переріз крокви Ну зазвичай так воно і є ось тут в нього немає завдання всю нагрузку все навантаження на себе брати так разом з кроквами і тримати тому ця балка вона така більш ізящна але все ж таки із-за того що у вас є точка Тримання, в даному випадку, ваша фірма буде отак от виглядати, так? то виходить, що дійсно в ці відстані вони невеликі. І оцей кіньковий прогін, він дійсно може працювати тут з боку, як консольна балка. І на неї ви можете спирати крайнюю потім крок. Дивимось з боку, як це виглядає. Якщо всередині ми маємо ось таку ферму так і вона працює як що ми е, даємо навантажені вітрові нагрузки е, снігові е, собственно маса так і ми збираємо тут в нас е, на розтяження бантина працює ось ми маємо з вами нерозпорну систему то дивимось на крайню кроку ось на цю кроку дивимось ось на цю кроку то вона може виглядати ось так. І тут немає затяжки. Бачите? Тобто її нема. І з точки зору конструктиву це не ферма. Але і наслонною крокою її теж важко назвати. Чому? Тому що коньковий прогін, він проходить ось тут, ось так. Бачите? ось і виходить так що якщо ми ось тут робимо з вами на Маурлат спираємось на цих краях то цю схему не можна назвати насловними кроквами не можна, тому що оцей вузол він ну, неправильно сформований. Тут немає горизонтальної площадки іншої. Якщо він буде прогибатися, то ця кроква буде йти в сторону. Праворуч, в даному випадку. Ось. І виходить так, що ці крокви, вони тримаються за що того, що коли ви формуєте свій дах, Ось тут ви збираєте обрішитку. І потім ця кроква, вона фіксується до цієї обрішитки. Зрозуміло? Оцю кроку не можна назвати самостійною конструкцією. Вона тримається все ж таки більше за счет того, що ви е, через вашу обрішитку тут фіксуєте її. Зрозуміло? Тобто ви в роботу включаєте додатково обрішітку, тому вона, обрішітка, повинна бути достатньо міцна. В старих будівлях, в цих місцях обрішітка мала сплошний настіл, тобто сплошну доску. Зараз обрішітки, наприклад, під металочерепицю, там брусочок, да, там шагом біля 330-320 мм. цього недостатньо, просто не витримує воно того. Тому е, тут питання таке, якщо ви додатково, е, дивимось зверху, дивимося тут збоку, да? якщо, е, е, якщо у вас йде рідко брусочок, а вам треба оцю кроку в, візуально зафіксувати, то краще ось тут от додати додаткову обрешитку або е, дошку а, або сплашну забити тобто тут же треба дивитися архітектуру але треба додати додатково дерево щоб воно вмикалось в роботу частіше все ж таки оця от крайня кроква вона має переріз на такий великий як звичайний кроковий тобто вони зазвичай така дудошка вона простіше там наприклад 40 на 120 там 30 на 120 вона носить більш таку декоративну функцію і для того щоб обрішитка вона не прогибалася і щоб додати її додаткову жорсткість то ставлять у цю вот кроку Тобто, її не можна назвати цей елемент повноцінною кроквою. Це більш лобова дошка, так скажімо. Але візуально так, може виглядати як кроква. Тому працює вона трошки по-іншому. Зрозуміло? Я сподіваюся. Давайте я вам зараз відкрою, відкрою креслення одного маленького будиночку. Заждіть, секундочку, не розбігайтеся зараз. Я вам креслення покажу. І що, і, і, просто хлопці зараз тільки-тільки збирають. Тому, на жаль, я вам не, можу, не зможу фото показати, але на кресленнях. Так, да. це воно, дивіться. Ось, бачите? Ось так от виглядає обрішитка, коли от нам потрібен такий елемент. Ви бачите, да, що по краю йде додатково, сплашно забивається ця дошка, і вона спирається, якщо ви будете уважні, дивіться, вона, ось наша крайня кроква йде ось тут, ось тут спирається на фронтон, і кроква там йде, і ось тут ще одна кроква, бачите, тобто обрішітка повинна опиратися на дві крокви і крайню вашу Кроку ну, будемо звати її Кроку гаразд. або, або Лабова дошка ось е чому на, на дві тому що вона пр вони працюють консольно Дивіться. ви хлопці будете ви мене знову ругати за те що я так довго вам відповідаю всім мені ж хочеться щоб ви ще з розумом підходили до будівництва сподіваюся що мої підписники з розумом підходять коли йду до голосують Це партії да за президентів Блін хочеться на це сподіватися ось тут стіна пардон ось тут стіна ось тут ефективний утеплювач іде а, а ось е, наша обрішитка бачите Фіксується тут, фіксується ось тут. І оцей елемент, він повинен витримувати оце навантажене. Він працює як консоль. Зрозуміло? Тобто ми формуємо дві точки опору, а цей край просто як консоль. І оцей елемент, він додає нам цю жорсткість для того, щоб не було цієї волни, тому що оця дошка її може покрутити. То, щоб цього не було, то ставлять оцей елемент. Зрозуміло? Ось таке воно принципово підхід до формування цього вузла.